الف مبروك التخرج والشهاده الكفو عبد الرحمن الطيب كله انت حر بالسطر يقدح زنه والكرم والطيب كله يستحلا أنت حر بالسطر يقدح سنادا والكرم والطيب كله استحلا والكرم والطيب كله استحلا <تصفيق> ألف مبروك أنت خبت والشهادة يلقفوا عبد الرحمن الطيب كله ألف مبروك أنت خبت والشهادة يلقفوا عبد الرحمن الطيب بالسطر يقدح سنادح والكرم والطيب كله يستحله يا ابن شيخ والوفاه له دوم عاده الوقت اللي المقاس في النسله دايما مركي على الحياة شداده والكرم والطيب طبعه ما يمله والكرم والطيب طبعه ما يمله ما يمله وانت يا سعود الزعامه والرياده كل علم في يدك موجود حله يا سعيد العز والمجدوع تاتح رجل ما فيه ذلة انتم رجال الكرم وانتم سياده وانتم اسوات هالنجوم اللي مطلدة وأنت طيبك يا معبد الرحمن بزيادة لك تاريخ بالكرم يشهد سجلة لك تاريخ بالكرم يشهد سجلة, سجلّة الف مبروك التخرج والشهادة يا الكفو عبد الرحمن الطيب أنت حر بالسطر يقدح سنادح والكرم والطيب كل يستحل يا ابن شيخ والوفاء له دوم عاده مصلحة وقت المقاس في, في النسلة دايم على العيا شدادة والكرم والطيب طبع ما يمله والكرم والطيب طبع ما يمله ما يمله وأنت يا سعود الزعامة والريادح كل علمٍ في يدك موجود حله يا سعيد سوى المجدوع تاته بكره نشوفك رجل ما فيه ذله انتم رجال الكرم وانتم سياده وانتم سوى النجوم اللي مطله وانتي طيبك يا معبد الرحمن بزياده لك تاريخ بالكرم يشهد سجله لك تاريخ بالكرم يشهد سجله سجله ألف مبروك التخرج والشهاده الكفو عبد الرحمن يقدح سناده والكرم والطيب كله يستحله يا ابن شيخ والوفى له دوم عاده نصلح في وقت القاس في النسله دايما ملكي على العليا شداده والكرم والطيب طبعه ما يمله والكرم والطيب طبعه ما يمله وانت يا سعود الزعامه كل علم قدك موجود حلا يا صعيد العز والمشت ومتاع بكرة نشوفك رجل ما فيه بلا أنتم رجال الكرم وأنتم سياده وأنتم إسوات النجوم اللي مفلاء وأنتم طيبك يا مقدر الرحمن بزيادة لك تاريخ بالكرم يشهد سجلا لك تاريخ بالكرم يشهد سجلا لك تاريخ بالكرم يشهد سجلا لك تاريخ بالكرم يشهد سجلا او من خارج المملكه ودول الخليج جوال صفر